Εδώ στη Ρεβιθούσα χτυπάει η καρδιά της εγκατάστασης αεροποίησης φυσικού αριού της χώρας μας. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. Η κοινοπαξία η οποία την διαχειρίζεται είναι έτοιμη να κάνει συμπληρωματικέ επενδύσεις έτσι ώστε να αυξήσει σημαντικά τις αποθηκευτικέ δυνατότητε της Ρεβιθούσας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη και για το χειρότερο σενάριο μιας πλήρους διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία και θα είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή είναι εξαιρετικά κρίσιμο προκειμένου να πετύχουμε την διεύρυνση των πηγών τροφοδοσίας φυσικού αερίου και σε αυτό τον σχεδιασμό. Η Ρεβιθούσα, στην τωρινή τη μορφή αλλά και στην αναβαθισμένη της μορφή παίζει καθοριστικό ρόλο. Όπως καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι καινούργιες επενδύσεις, εγκαταστάσεις, πλωτές εγκαταστάσει. Ε, επα, ε, υγροποιη, επανεαρροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου όπως αυτή ε, η οποία δρομολογείται στην ε, Αλεξανδρούπολη. πρώτο μέλημα της κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Ταυτόχρονα όμως ε, αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ε, ενέργειας για τους ε, καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυράκια της Θέλω να επαναλάβω ε, ακόμα μια φορά ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση έκρηξης στις τιμέ του φυσικού αέριου. Το πρόβλημα αυτό είναι εισαγόμενο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη ε, και γι' αυτό και έχω προσωπικά αγωνιστεί να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή απάντηση ε, σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι αμυγός εθνικό, ε, είναι ευρωπαϊκό. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να συνεχίσει να στηρίζει τους κατανοητές ενέργειας μέσα από ένα σχήμα επιδοτήσεων το οποίο θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα Και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα θέλω όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να απορροφήσει όσο μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρική ενέργειας, αυτό είναι δυνατό και επιτρεπτό από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους, αλλά και τη δική της εταιρεία σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη εγκατάσταση για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.